اگر بے وقوف ہے وہ گہرانہ اور بے وقوف ہے وہ قاعدی اور بے وقوف ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے قاعدی اور بے وقوف ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قاعدی نہ علم نہ بڑی فکر نہ دشمن کا فہم نہ دوست کی سمجھ تو جس معاشرے کی ظاہر میں خیر ہے اس کی دقیق گہرائیوں میں خیر ہے بس اس کے سلسلہ تسلسل میں اگر آپ کو کچھ شر ملے ہے دو بڑی خیر اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں نہیں کیے اور کیوں آپ نے اس ایک لڑی کو اٹھا کے پبلسائز کیا اپنی ترجیحات کی بیسس پہ مجھ سے لڑائی لے لیا آپ میرے مسلمان بھائی میں آپ کا مسلمان بھائی میری پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے اور آپ کی پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے پر ہم میں اور لڑائی کریں گے آپ میرے سگے بھائی سے زیادہ قریب تو آپ کے لیے جان دے دینی چاہیے کیونکہ ہم دونوں کا ماضی کے بزرگوں کی ترجیحات کو لے کے ہم اپنا آج خراب کرنا جبکہ اور عوام میں